البس كبت والوشاح بالعزيمه يا شهد نلت الفلاح الف مبروك التخرج والنجاح والتهاني لك من احساس غلا، والتهاني لك من احساس غلاء كبا التخرج والمشعل يا شهد بنت يا يا الغزال الشهاده يا نهدي احلى الورد تاج للحلا البسيته بالفخر بدون نجاح بالعزيمه يا شهد ملك الفلا الف مبروك افتخر والنجاح نجاح والتهاني لك من احساس وغلا افخري يا بنت بوها يا الغزال ناجحه متخرجه بعزم وفعال الشهاده يا شهد أقلام. كتهو في قبل